اقبلت من يهو كل الكون نور والعصافير اشجنت لحن السعاده وجت على الدنيا على العالم تامر وحملت في جيدها احلى قلاد أقبلت من يهو كل الكون ينور والعصافير جنت لحن السعادة إيه هقبلت من يهو كل الكون ينور والعصافير اشجنت لحن السعادة وجيت على الدنيا على العالم تأمر وحملت في جيدها أحلى قلادة وحملت في جيتها أحلى قلادة. قالت الدنيا هلا يا بنت شمر نادي وقل جعل بنيتك تسلم من الشر، قل جعل ايامها سكر زياده، قل جعل ايامها سكر زياده، ها من يهوى كل الكون نور، والعصافير اشجنت لحن السعاده، وجيت على الدنيا على العالم تأمر، وحملت في جيدها أحلى قلاده، وحملت في جيدها أحلى قلاده، قالت الدنيا هلا يا بنت شمر فالث عياده يا طالع عبوها يوم بشر يركع لربه تحقيقه مراده يركع لربه تحقيقه مراده يا قصيدي في سما جده تناثر نادب المعصر فاعل سرطياتي وقل كل وقل جعل, آه جعل أيامها سكر زياده كل جعل أيامها سكر زياده كل جعل أيامها سكر زياده يا ما سكر زيادة